כמה פעמים ניתן להכניס את תטא בתחום שבין מינוס פי 2 ל-פי חלקי 2, לא כולל שני אלה, היות וזה נעשה לא מוגדר סביבן, כמו כן תטא לא שווה ל-n כפול פי חלקי 5, כלומר לא מכפלה של פי 5, עבור n שווה ל-0, או 1, או 2, בנוסף תנגנס של תטא שווה ל-קו תנגנס של 5 תטא, עוד ידוע כי סינוס של 2 תטא שווה ל סינוס של 4 תטא. עלינו למצוא את המספר של תטא המקיימת כל התנאים האלה. כבר מנקודת ההתחלה נראה כי אנחנו נמצא מהי תטא ונאלץ להמיר לקוסינוס, ולמעשה זה כמו להמיר בין טנגנס לקוטנגנס. אלה מכם שכבר הכירו אותנו כאשר אתם עושים בחינה תחומה בזמן, אנחנו לא ממליצים לכם להוכיח מחדש את עקרונות הזהויות הטריגונומטריות, אבל למטרות חינוכיות אנחנו תמיד אוהבים לעשות זה, לכן הסרטט כאן משולש ישר זווית. אם אתם אמורים להיבחן במבחן קבלה לאוניברסיטה, אנחנו ממליצים שרוב הזויות הטריגונומטריות יהיו מוכנות לשליפה מהירה. אבל כרגע נגדיר כי זה משולש לשאר זווית וזו היא תטא. הזווית הזאת שכאן תהיה פי חלקי 2 פחות תטא, אם אנחנו מודדים ברדיאנים. התשעים מעלות שכאן זה פי 2. אז זאת היא 2, לפיכך שתי אלה חייבות להסתכם לעוד 2. אז זאת תהיה פי חלקי 2 פחות תטא, בואו נמצא מהו קוסינוס של תטא, קוסינוס של תטא נכנת אל A, B ו קוסינוס של תטא, זאת תהיה הצלע עצמודה, נרשום זה, נרשום את השטיבות שלנו באנגלית, קוסינוס זה הניצב הצמוד חלקי היתר, לכן קוסינוס של תטא זה b חלקי c, צמוד חלקי יתר. למה עוד שווה b חלקי c? אם תבחרו בזווית הזאת כנקודת המבט, b היא הצלע שממול. כלומר, זה הצלע הנגדית חלקי היתר בנקודת מבט של הזווית הזאת. לכן זה שווה גם לסינוס של pi חלקי 2 פחות תטא. קיבלנו כאן את הזהות הראשונה, העיקרית. הא אומרת כי הקוסינוס של תטא שווה לסינוס של פי חלקי 2 פחות תטא. אנחנו יכולים ללכת בדרך אחרת וישתמש בדיוק באותו רעיון כדי לקבל שסינוס של תטא שווה לקוסינוס של פי חלקי 2 פחות תטא, זה יעזור לנו מאוד כאשר ננסה לפתור את המשוואה הזאת. אנחנו נעזר בזה אפילו כדי לפתור את זאת, איות, ואם אנחנו רוצים לרשום קוטאנגנס של חמישה תטא, קוטאנגס של חמישה תטא זה אותו דבר כמו קוסינוס של חמישה תטא, חלקי, חלקי, קוסינוס של חמישה תטא, חלקי סינוס של חמישה תטא. וזה בעצם אחד חלקי טנגנס. אנחנו יכולים להמיר את הקוסינוס לסינוס, בעזרת הזהות הזאת שכאן, זה יהיה סינוס של פי חלקי 2 פחות 5 תטא, חלקי, חלקי קוסינוס של פי חלקי 2 פחות 5 תטא. אנחנו פשוט השתמשנו בזהות הזאת שכאן, זה בדיוק אותו הדבר, כמו טנגנס של פי חלקי 2 פחות 5 תטא, היות ובסופו של דבר עלינו לפתור את המשוואה, ואנחנו רוצים לוודא כי נקבל את כל הפתרונות המקיימים את המשוואה הזאת. דבר אחד שחשוב שתזכרו הוא שכאשר מחשבים טנגנס של זווית, נסרטט כאן את מעגל היחידה. אם יש לנו זווית כלשהי, נסרטט את הצירים שלנו, נגדיר כי זאת שכאן היא תטא, אתם בוודאי כי בסופו של דבר, תטא היא השיפוע שהקו יוצר, זה הצלע שממול, חלקי הצלע הצמודה, השיפוע של על ידי הרדיוס, של מעגל היחידה. התאטה הזאת תהיה עם אותו טנגנס כמו שנוסיף 180 מעלות, או אם נוסיף לזה פאי. אז אם נוסיף פאי תקבלו תאטה ועוד פאי, הזווית הזאת כולה שכאן היא תאטה ועוד פאי, והטנגנס הזה יהיה אותו דבר. השיפוע של הרדיוס יהיה אותו דבר, לכן אתם יכולים לחבר כמה וכמה פאי לערך הטנגנס, ואתם תקבלו בדיוק את אותו הערך. נציב כאן כמה כפולות של פאי, אז אנחנו יכולים לוודא שאנחנו נקבל את כל הפתרונות. אחרי שהגדרנו את זה, וזה כבר רשום, אנחנו יכולים לפתור את המשוואה הראשונה שכאן. אנחנו יכולים לדאוג לגבי שאר האותיות הנוספות. טנגנס של שלITT entendeu קוטטנגס של 5 טטה, אז אנחנו יכולים לכתוב של טנגנס של תטה שווה, ובמקום לכתוב במקום לכתוב קוד טנגנס של 5 תטא, אנחנו יכולים לכתוב שזה שווה לטנגנס של פאי חלקי 2 פחות 5 תטא. ועוד מכפלה שלמה של פאי. אז הטנגנס של זה שווה לטנגנס של זה, אז הדברים האלה שווים אחד השני. קיבלנו כי תטא שווה לפאי חלקי 2 פחות 5 תטא ועוד n כפול פאי. או לכל הפחות, כאשר אתם תיקחו טנגנץ של זה, יש יהיה שווה לטנגנץ של אותו דבר. או שאנחנו יכולים להוסיף כפולות של פאי לזה, אבל עכשיו עלינו את זה. אנחנו יכולים להוסיף חמישה תטא לשני האגפים של המשוואה הזאת, תקבלו כשישה תטא, שווה לפי חלקי שתיים ועוד n כפול פי ועוד כפולות של פי, נחלק את שני האגפים בשש, נקבל כי ת' שווה ל-πי חלקי 12 ועוד n כפול פי חלקי 6, רק כדי לפשט את השברים. זה אותו דבר כמו 12 ועוד 2n פי חלקי 12. זה אותו דבר כמו n פי חלקי 6, פשוט אכפלנו את המחנה והמונה 2 וזה אותו דבר בדיוק כמו 2n ועוד 1 כפול פי חלקי 12. אז אלה כל הפתרונות לכל הפתרונות עבור המשוואה הראשונה הזאת שכאן. נעשה את אותו דבר עבור המשוואה השנייה. ואז אנחנו נראה איכן יש חפיפה של, של התחומים. ואנחנו נוציא החוץ הכל דבר שמקיימת הקריטריונים האלה שכאן. אז המשוואה השנייה, נרשום את זה כאן, יש של 2 תטא, קוסינוס של 4 תטא, למה זה שווה? קוסינוס של 4 זה שווה לסינוס של πי חלקי 2 פחות תטא, וברור שכאשר אנחנו לוקחים סינוס או קוסינוס, או האמת שכאשר אנחנו לוקחים כל זרות רגונומטרית או כל פונקציה טרגונומטרית שכל זו, אתם תקבלו את אותו ערך כאשר תוסיפו כפולות של שני פי. אז נוסיף כאן כפולות של שני פי רק כדי שנהיה בטוחים שאנחנו מקבלים את כל הפתרונות אפשריים. אז למה שווה קוסינוס של 4 תטא? נהיה כאן זהירים, קוסינוס של 4 תטא שווה לסינוס של פי חלקי 2 פחות 4 ועוד 2N תטא. אם תוסיפו כפולות של 2 פי ואתם תגיעו חזרה לאותה זווית, אתם חוזרים למשוואה הזאת של למעלה. תקבלו סינוס של 2 תטא וזה שווה לקוסינוס של 4 תטא וזה שווה לדבר הזה שכאן. סינוס של פי חלקי 2 פחות 4 תטא ועוד 2 n פי. כלומר הערך של שני אלה זהים. כי הם שווים זה לזה. 2 תטא שווה לפי חלקי n נוסיף לשני אגפים משוואה ארבעה תטע, קיבלנו שישה תטע שווה לפי אלה מתבטלים, ועוד שני נ נחלק את שני אגפים בשש, ונקבל תטע שווה לפי חלקי שתיים עשרה, חלקי שלוש. עכשיו אנחנו יכולים לחלק את הכל במחנה המשותף, רק כדי לפשט דברים. אז יש לנו חלקי שתים יש לנו את הפי הזה, פי כפול נ חלקי שלוש, זה אותו דבר כמו ועוד 4N פי חלקי שתים עשרה. או שאנחנו יכולים לרשום שזה למעשה, זה שווה ל-4N ועוד 1 כפול פי חלקי שתים עכשיו אנחנו צריכים לראות איכאן יש חפיפה בין הפטרונות האלה לפטרונות האלה זכרו כי אנחנו צריכים למנות את מספר הפטרונות אנחנו לא צריכים למצוא את הפטרונות אתם יכולים לחשב כמה מאלה אתם תמצאו בין מינוס פאי חל k2 ופאי חל 2 זכרו כי זה יהיה התחום שאנחנו נעבוד איתו בין מינוס פאי חל k2 ופאי חל 2 לא כולל שני אלה. ואתם יכולים לחשב כי כל אחד מאלה כל אחד מאלה יהיה גם אחד מאלה, בגלל שלא משנה מה תציבו ב-N, אם תציבו N שווה אה, פעמיים ממספר הדברים השווים, אז כל דבר את המשוואה הזאת, בוודאות בוודאות... יקיים את המשוואה הזאת שכאן. אנחנו באמת יכולים למנות כמה מאלה יש כאן. רק כדי שזה יהיה ברור, אנחנו נמצא את כל אלה שמהם שמקיימים את המשוואה. ואנחנו נראה כמה מהם מקיימים גם את המשוואה הזאת. אבל הדרך המהירה לכך היא למצוא למנות את אלה שמקיימים את זאת, ואתם פתרתם את הבעיה. נתחיל למנות החל מ-n כאשר n שווה ואנחנו משתמשים ב-n הזה למעלה. אם n שווה יש כאן רק πי חלקי 12, ב-n שווה יש לנו 3 פי חלקי 12, אם n שווה ל-2, יש לכם 5π חלקי 12. אנחנו לא יכולים להציב n חלקי 3, בגלל שאם n היה שווה ל-3, זה היה 7π חלקי 12, וזה גדול מפי חלקי 2. זה גדול משישה פי חלקי 12, אז אנחנו לא יכולים לקבל זה. אנחנו יכולים לקבל גם מינוס פי, אם n הוא מינוס 1, אז זה יהיה מינוס פי חלקי 12. אם n מינוס <t> 2, זה יהיה מינוס של... שלושה פאי חלקי 12, ואם n יהיה מינוס שלוש, אז זה יהיה מינוס חמישה פאי חלקי 12, ופעם נוספת אנחנו לא יכולים לקחת n שווה ל-4, בגלל שאז נקבל מינוס שבעה פאי, ובגלל שחלקי 12, וזה מחוץ לתחום. אז זה מקיים את הנשוואה שכאן למעלה, מה מאלה חופף עם שכאן? נציב n שווה ל-0, נקבל פאי חלקי 12, אם n שווה ל-1, נקבל 5 פאי חלקי 12, אנחנו לא יכולים להציב ש-n שווה ל-2, בגלל שאז נצא מהתחום. אם נעלה מעלה לפאי חלקי 2, אם n יהיה שווה ל-1, נקבל מינוס 3 פאי חלקי 12. אם n שווה ל-2, אז נקבל מינוס 7 פאי חלקי 12. וזה קטן יותר ממינוס פאי חלקי 2, אז זה לא נספור. אז אם לכאן, אם נביט לכאן, יש לנו שלוש פתרונות, ואף אחת מהן לא מקיימת את זה. אף אחת מהן היא לא מחפלה של n כפול πי חלקי חמיש. לכ לכן התשובה לבעיה שלנו היא שלוש, ואתם באמת יכולתם לסיים עם המשוואה השנייה הזאת שכאן. ולהבין כי כל דבר שמקיימת המשוואה העליונה הוא פתרון גם למשוואה התחתונה.